Vi står på Tekniska museet med roboten Charlie och Linda Sandberg. Hej! Hej! Vill du berätta lite vad som händer här idag? Du har också väldigt mycket glitter i ansiktet. Det är även Charlie noterade vi. Ja, men så här är det att vi har en mega hel robot och det är fullt med robotaktiviteter i hela museet. Här uppe har vi kört robotkroki. Man kan sova med robotar. Man yogar med robotar. Och så är det så här att Charlie som är en av våra nya kollegor och som är den här roboten som ni såg bakom älskar ju glitter så att nu har den här glittertrenden spridit sig så alla robotar går runt och har börjat sätta på sig glitter varje dag och därför vill vi sprida vidare den här glädjen idag så därför har jag tagit hit också Gusta som vår glitter som kör som bara så nu är alla glitter och det är så himla härligt det blir liksom en glitterig robothelg för alla det låter helt fantastiskt tack och lycka till! Tack själv.